السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیند الفاظ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے uh, جوائی اپلیکیشن اور اس کے وڈرال کے بارے میں تو so, دوستوں ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں جن کے وڈرول پھنسا ہوا ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھیں مس نہ کریں اور ایک, انفرم, uh, ایک اور انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دوں گا جس سے آپ لوگ لاکھوں روپیز کے اسکیم سے بچ سکتے ہیں uh, اس لیے آپ لوگوں سے ہوں, کو so, تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے پھر چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں اگر آپ لوگ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں پھر فیس بک پیج کو بھی لازمی سے فالو کریں تو دوست ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو دوستوں جاوا یہ اپلیکیشن نے ابھی تک وڈرال روکا ہوا تو کچھ لوگوں کو دس بیس کی وڈرال مل لیکن زیادہ تر میکسیمم کو تو کچھ ایکسپرٹس کے مطابق جاوا جاوا یہ اپلیکیشن نے جتنے بھی ہم سے ایمان لیا ہوا ہے انویسٹمنٹ لیا ہوا ہے وہ ٹریڈنگ پہ لگا ہوا ہے تو تین مئی کے بعد انشاءاللہ ایکسپرٹس کے مطابق میں اپنے ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں تین مئی کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ جاوا یہ اپلیکیشن وڈرال دیں گے اس سے پہلے آئی ڈی اپلیکیشن نے بھی اسی طرح کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں آئی ڈی اپلیکیشن آئی ڈی اے ایپلیکیشن بہت سالوں سے چل رہے تھے اور انہوں نے بھی ایک دفعہ وڈرال روکا تھا اس کے بعد وڈرا دوبارہ سے دینا شروع کیا تھا اس کے بعد بہت, بہت بڑا اسکیم کیا تھا تو دوستوں ہوپ تین مئی کے بعد ان شاء اللہ وہ وڈرا دیں گے آپ لوگ اپنا اماؤنٹس نکالیں اور ایک انفارمیشن آ... میں آپ ان کو دینا چاہوں گا جو کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی کرا تھا جاوا آئی ایپلیکیشن کے دو اور ایپلیکیشن بھی ہیں میرے اپنے ریسرچ مطابق دو اور ایپلیکیشن بھی ہیں ان کے بارے میں, میں آپ کو نام میں کو بتا گا ہے एक एप्लीकेशन का नाम है ब्ल्यू स्काई फिल्म जो भी बिल्कुल सेम जावाई की तरह है ठीक है टिकट बाई करना होता है इस तरह इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसके बाद आ, आपको विड्रॉल फ़िलहाल देंगे उसके बाद रोकेंगे तो इससे भी बचें सेकंड एप्लीकेशन है वर्नल म्यूज़िक ठीक है वर्नर म्यूज़िक से भी आप लोगों में बचना है ये भी बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ जावा एप्लीकेशन की तरह है और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट हमसे ले रहे हैं एक ही एड्रेस पर ले रहे हैं जो फाइनानस का एड्रेस या जो भी एड्रेस हम आ, हमें देते हैं वो लोग डिपॉज़िट करने के लिए है। ये तीनों तीनों एप्लीकेशन का सेम डिपॉजिट एड्रेस है तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी से शेयर करना है और इन तीनों एप्लीकेशन से बचे रहना है आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ज्यादा एल्लीकेशन आप लोग डेली अपना टास्क कम्प्लीट करते रहें इन शाला जब विड्रॉल मिलना स्टार्ट हो जाए तो फिर बहुत सो आप लोगों के विद्रॉल मिल जाए तो दोस्तों इनशाला मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी वीडियो थी और उन तक जस्ट बात पहुंचाना था कि इनके दो और भी अप्लीकेशन काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे है। हमारे फर्स है। फर्स हैं हमारे फ्रेंड्स बनते हैं वीडियो बनाना बाकी आप उनके फ्रेंड्स बनते हैं शेयर करें बाकी किसी शेयर करें इन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने